جو بھی چینل پر نیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ कल्टस کہ کلٹس وی देखना ایل کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے وہاں سے جا کر دیکھیں ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پہ میں نے بتایا تھا کہ جو کہ کلٹس کا ایوریج کا ایشو آ رہا ہے جو کہ اب ریزالو ہو چکا ہے اور ایشو یہ تھا کہ ایک تو ٹیوننگ ہونے والی تھی اس کی تو انہوں نے فیول uh, کو اور سو so, کچھ کمپیوٹرائز بھی کوئی ایشو تھا جو کرنے ریزالو کیا اور میں جیسے میں نے ویڈیو ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں ایوریج کبھی اوپر جا رہی کبھی نیچا رہی مجھے کئی کامنٹس آئے جس میں یہ بتایا گیا کہ بھئی آپ بغیر کسی کے کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ہے, ہے صحیح کروانے کے بعد so مزید میں اپلوڈ کروں گا ایشو تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن ویڈیوز جو اپلوڈ ہوں گی اس کی موڈیفکیشن کے بارے میں ہوں گی مزید اس سے ریلیٹڈ تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں Sounds like dyslexia